A veure, per nosaltres tot el que és la gestió de les dades molt important per conèixer millor la realitat amb la qual treballem i per tant també per fer propostes molt més segmentades i molt més acurades. Ara bé, si haguéssim de cercar un objectiu que per nosaltres és clau, són totes aquelles persones que no accedeixen a prestacions o ajuts als quals hi tenen dret, no? el que nosaltres anomenem els non-take-up. No? Aquesta és la nostra principal preocupació perquè entenem que aquestes persones estan vivint en situacions d'exclusió o de vulnerabilitat econòmica que els hi podríem acompanyar i en canvi no arribem. I les dades creiem que és una bona eina per anar-nos a anar Nosaltres sempre els nostres projectes, a banda de que intentem utilitzar llicències obertes perquè sigui més fàcil que altres els puguin utilitzar, Sempre que fem projectes, estem pensant incorporant la dimensió de replicabilitat i transferència de coneixement. Perquè nosaltres entenem el coneixement com a construcció col·lectiva. per tant, tot i que l'administració pensem que ha de tenir un rol de lideratge molt important en tot aquest canvi, també té la responsabilitat d'introduir en aquestes mesures la possibilitat d'aprenentatge. Nosaltres creiem que dintre de la col·laboració público-social les entitats fan un acompanyament a moltes famílies i a moltes persones i que això és quelcom que nosaltres hem de poder també saber per tenir més informació, el que diem una visió 360, de cadascuna de les llars amb les quals nosaltres treballem. En aquest sentit, sempre preocupats també per anonimitzar al màxim i hem de cercar l'equilibri entre aquest coneixement i la privacitat, el respecte a les privacitats de les persones. Però hem de poder incorporar el que fan les entitats socials. Clar, en la mesura que nosaltres sabem molt més, no només les nostres actuacions, sinó que a més a més sabem també quines actuacions es fan des de determinades entitats, amb algunes persones, amb alguns territoris, nosaltres també podem optimitzar molt més les nostres actuacions o d'alguna manera enfocar-les cap allò que potser no s'està cobrint prou. No? Tenim, una, tenim una visió més acurada. A veure, les entitats socials jo crec que han fet un recorregut molt important pel que fa a la gestió de dades, però també penso, tal com es deia, que en aquest sentit requerim d'una major velocitat. Penso que possiblement s'ha de fer un acompanyament a aquest teixit social i associatiu perquè també pugui incorporar algunes eines, perquè sovint no és fàcil per algunes entitats, i de fet s'ha parlat en el debat, no? que moltes vegades depèn de la trajectòria prèvia, del propi volum de l'entitat, etc. I Per tant, jo crec que nosaltres ahir tenim un paper també per poder-ho acompanyar. L entitats estan a tota la ciutat i estan intervenint des de fa molt de temps amb diversos projectes de, de naturalesa diferent i per nosaltres poder compartir dades i compartir coneixement amb elles és clau perquè realment ens dona una, una visió que és molt més completa.